נתונה המשוואה מינוס 5x ועוד 4y שווה ל-20. ומבקשים מאיתנו למצוא, למצוא את נקודת החיתוך עם של המשוואה. אם כן, אנחנו צריכים למצוא את נקודות החיתוך ולהשתמש בהן כדי לסרטט את גרף הישר במערכת הצירים. לסרטט את הקו, ובכן, כשאומרים נקודות חיתוך, הכוונה היא לנקודה בה הגרף חותך ציר ה-X ואת ציר ה-Y. נסמן את הצירים, זהו ציר ה-X, וזהו ציר ה-Y. וכשאני חותך את ציר ה-X, מה בעצם קורה? מה הערך של Y כשאני נמצא על ציר ובכן, שלי הוא 0, אני לא מעל מתחת לציר X. הרשו לי לכתוב את זה. נקודת החיתוך עם ציר ה-X היא שווה ל-0. נכון? ובעזרת אותו טיעון, מהי נקודת החיתוך של ציר ה-Y? ובכן, לאורך כל נקודה שהיא על ציר ה-Y, מהו ערך x ובכן, אני לא מימינו משמאל לציר ה-Y, לכן על x להיות 0, כלומר נקודת החיתוך עם ציר y מתקיימת כש-x שווה ל-0. אז כדי לקבוע את נקודת החיתוך נציב y שווה ל-0 במשוואה ונמצא מהו ערך x במקרה כזה, אחר כך נציב x שווה ל-0 ונמצא מהו y. אם כך, y שווה ל-0, מה תהיה המשוואה? איך יש לנו מינוס 5x 4y, נציב y שווה ל-0, לכן זה 4 כפול 0 שווים ל-20. 4 כפול 0 הם 0, 0, אפשר פשוט לא לכתוב מחדש, מינוס 5x שווים 20. נחלק את שני הגפי המשוואה במינוס 5. מינוס 5 מתבטלים, זאת הרי הייתה הטענה מאחורי החילוק במינוס 5. ונקבל שx שווה ל-20 חלקי מינוס 5, שיהיה מינוס 4. אם כן, כאשר y שווה 0 ראינו פה, ש-x שווה ל-4, ולו רצינו לסרטט את הנקודה הזאת, נשים את הקורדינטה של x ראשונה, זאת תהיה הנקודה, מינוס 4 פסיק 0. הרשו לי לסרטט זה עם נזוז 1, 2, 3, 4, זהו 4, ו-y הוא 0. והנקודה هي כאן. זאת נקודת החיתוך עם x ב-y שווה ל-0 ו-x שווה ל-4. שימו לב שאנחנו חותכים את ציר x נעשה עכשיו בדיוק כך עבור נקודת החיתוך עם ציר ה-y. נציב x שווה ל-0 ויהיה לנו מינוס 5 כפול 0 ועוד 4y שווים 20. ובכן, כל דבר כפול 0 0, לכן את זה אפשר פשוט להזיז הצידה. וזכרו, עכשיו רצינו ש-x יהיה 0. אנחנו מחפשים את נקודת החיתוך עם ציר -Y. כל זה מצטמצם ל-4y שווה ל-20. נחלק את שני אגפים 4 כדי להיפטר מה-4 הזה שכאן. ונקבל ש-y שווה 20 חלקי 4, שהם 5. אם כן, x שווה 0, y שווה 5. והנקודה היא 0 פסיק 5, והיא על הגרף שלנו. הנקודה 0 פסיק 5 היא x שווה 0, y שווה 1, 2, 3, 4, 5, כאן. שימו לב, x שווה 0, אנחנו נמצאים על ציר ה-y. זאת נקודת החיתוך שלנו. וכדי לסרטט את הקו צריך רק שתי נקודות, כדי לסרטט קו כלשהו. לכן פשוט נחבר את הנקודות, וזה הקו שלנו. נחבר את הנקודות, אני מנסה כמיטב יכולתי לסרטט קו ישר, אני יכול לעשות עבודה יותר טובה מזה, לסרטט הכי ישר שאני יכול. וזהו הגרף של המשוואה הזו. תוך שימוש בנקודות חיתוך עם x